سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاوندر در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجای کار از ویدیوهای آموزشی که براتون تैयाر کردیم استفاده برده باشی مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و مشاهده می‌کنید لینک این شبکه‌ها هم توی توضیحات مربوط به این ویدیو در یوتیوب قرار خواهم داد وی همونطور که می‌دونید ویدیوهای ما در دو تا کانال آپارات یوتیوب اشتراک گذاشته میشه و سایر اطلاعات آموزشی و اخبار مرتبط با کریپتوکارنسی هم در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، لینکدین و توییتر میتونید دنبال کنید. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص خرید رمزارزها عرصا یا ارزهای دیجیتال با هم صحبت بکنیم. یکی از نکات بسیار مهمیه که اگر شما می‌خواید وارد بحث معامله‌گری کریپتوکارنسی بشین بهش احتیاج داریم. در این ویدیو به انواع روش های خرید کریپتوکارنسی اشاره می کنیم و اگر به این تیپ ویدیو علاقمند هستین پیشنهاد میکنم مجموع ویدیو که مربوط به حوزه خرید بیتکوین هست تو کانال یوتیوب ما دنبال کنیم چون مجموعه کاملی از این روش ها رو برای شما توضیح دادیم. اگر تا الان، کانال ما رو در یوتیوب فالو نکردین پیشنهاد میکنم سابسکرایب کنید همین پایین دکمه زنگوله رو هم بزنید که از آخرین اطلاعات و اخبار به لحظه باخبر بشید ببینید ما در خصوص خرید رمز ارزها یه سری نکات امنیتی رو باید رعایت بکنیم که من الان براتون توضیح میدم اینا رو و اما قبل از اون بحث مساله ریسک گریه. این بازار هم مثل بقیه بازارهای مالی ریسک سرمایه گذاری برای حتی خود سرمایه گذاره یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه که من مثلا رو حرف فلانی خرید کردم یا رفتم فلانجا خرید کردم و حالا مثلا سود کردم یا ضرر کردم هیچ وقت کسی سود بکنه معترضیست همه زمانی معترض میشن که خ... یه زیانی بهشون وارد شد به همین خاطر ما یه ویدیویی تهیه کردیم در خصوص میارهای سنجش یک بروکر و یه اکسچنجی که شما میتونید از اش خرید بکنید این بالا براتون کارت میکنم حتما این ویدیو رو شما ببینید قبل از اینکه بخواید با یه بروکر یا اکسچنجی کار بکنید حتی بروکر اکسچنجی هم که ما معرفی میکنیم توی کانال فقط جنبه آموزشی داره و تصمیم گیری برای این که با اون معامله بکنید یا نکنید کاملا براحته خود شما هست این موضوع دقیقا در راستای نکات امنیتیه یعنی اینکه فارغ از اینکه شما توی یوتیوب توی تلگرام توی سایت های مختلف می‌بینید که مثلا بروکیر های مختلف سرافی های مختلف معرفی میشن و حتی توصیه میشن بخرید اما کامل بدونید که این ریسک معاملگری براحته شماست و میارهایی که شما میتونید سر را از ناسر تشخیص بدین در اون ویدیویی که خدمتون گفتم کامل توضیح داده شده که مواد سرتون کلا بره بحثای امنیتی که وجود داره یکی اصلا یک کانسپت مهمی به عنوان KYC وجود داره Now Your Customer یا Client که اونجا شما یه مقدار میتونید با احتیاط بیشتری نسبت به فروشنده یا خریداری که مدعی ارائه رمز ارزاه هست برخورد بکنی چون نکات امنیتی زیادی داره بحث های برداری زیادی که انجام شده مثلا ادعا میکنن بدون البته همه موارد شامل نمیشه اما مثلا یه نمونه بارزش اینه که ادعا میکنن که بدون مثلاً احراز هویت ما به شما این رمزار, رمزار, رمزار رو میفروشیم و ازتون میخریم و طرف با پول واریز میکنه یا رمزارز واریز میکنه و بعد میبینه طرف مقابل تعهدش عمل نکرده و شروع یک پروسه بسیار طولانیه که شما بتونید به حق و حقوق خودتون برسین انتخاب این که با کی کار کنید چجوری کار کنید هم بسیار مهمه من بازم پیشنهاد میکنم حتما ویدیو شاخصه ارزدی بروکرها و اکسچنج رو حتما ببینید و قبل از اینکه با یک کسی کار کنید حتما تعتوشو در بیارید که با سرتون کلاه بره در ادامه من میخوام به روش های خرید ارز اشاره کنم. این روش ها حالا اون مواردی که با ریال هست یا قاعدتاً در ایران هست. اما سایر موارد در کل دنیا به صورت مشترک هست یعنی شما میتونید این رمز رو هر جای دنیا با این روش که من گفتم معامله کنید اولین روش خرید رمز عرز یا ارز دیجیتال با ریال هست که توی ایران با کارت شتابی میتونید انجام بده. تو اسلاید بعدی در خصوص صحبت میکنیم خرید رمز ارزها با دلار یا کارت دبیت هست اصطلاح هم این همین کارت شتابی که شما میرین توی سوپرمارکت خرید میکنید یا میرین توی پای ای ازش پول میگیرید این این هم یه روشیه برای کسایی که البته یک اکانتی در خارج از کشور دارن و یا دسترسی به حساب های دلاری دارن مورد بعدی خرید و فروش رمز ها با استیبل کوین ها هست این ارز با مقدار ثابت هست یعنی اینا ارزششون در کل دوره یکسانه. همیشه همون یه دلار با یه ماینس پلاس خیلی کمی نوسان میکنه و همیشه این میزان یک عدد ثابتی هست و خب به درد کسایی میخوره که عملا میخوان از بازار یه نوسانی میگیرن عملا هرفیه های بازار سمت این میره و مورد بعدی خرید رمز ارز و ارز دیجیتال با ووچر هست این ووچر ها این کپن ها روش های جدیدیه که شما میتونید مثلا به دسترسی به حساب دلاری ندارید با ریال هم میخواین توی ای ایران خرید بکنید همون لحظه اون میزان ارزی که میخواین یا با اون قیمت مناسبی که مد نظرتونه هیچ کوم از صرافی رای نمی نمیکنن راهکار چیه؟ خرید این ووچره و نگهداریش و به هر حالال در یه موقع مورد نظرتون بتونید ازش استفاده بکنید این گوشه سمت راست یه نظرسنجی میخوام بذارم اینکه شما تا الان با وچرها یا استیبل کوین ها خرید و فروش کردید یا نه این روش ها روش که الان مرسوم هست روش های دیگه هم وجود داره که اینا رو به مرور زمان من ویدیوهاشو آماده میکنم و توی کانال یوتیوب اون قرار میدم خب بریم جلوته خرید رمز با ریال توی ایران همونطور که گفتم این یکی از روش های متداول هست که با کارت شتابی انجام میشه شاید یکی از ساده ترین راه های خرید بیتکوین و آلتکوین ها در ایران استفاده از کارت شتابی سری بروکر و اکسچنج وجود داره که بازم تأکید میکنم نحوه شناخته. عمل کرده اونها ارزیابیشون برای خودتون هست. یه مورد بصورت آموزشی ما توی کانالمون گذاشتیم. میتونید از اون از قسمت آموزشیش استفاده بکنید. بحث احراز هویت تو اکثر این ها و بروکرها وجود داره. علتش هم اینه که این کارگزاری و ها به هر حال به خاطر قوانین و مقرراتی که برایشون حاکم هست احتیاجه که حتما طرف فروشنده یا خریدار رو شناسایی کنه بددیه که اگر این کار انجام نشه یعنی احراز هویت قبلش انجام نشده باشد خب معامله هم انجام نخواهد شد این کمک میکنه دو طرف بتونن به همدیگه اطمینان کنه و مواردی هم وجود داره که بحث کلاهبرداری وجود داشته و یه بلک لیستی وجود داشته که از این طریق میتونن هم خودشون و هم طرف مقابل رو در سیف سایت قرار بدن و یه نکته هم وجود داره که مثلا با ریال که میتونید بخرید این که پرداخت کارمزدهای بیشتری رو انجام نمیدین چرا چون مثلا اگه شما بخواید با یه وچر یا مثلا یه کریдит کارت یا گیفت کارت یا دیبیت کارت دلاری خرید کنید توی دنیا یه بار شما ریال بعد ارز مد نظرتون تبدیل کنید یک کمیسیونی بابت این کارت باید بین بعد میرید توی اون بروکره یا اکسینج اونجا میخواین اون دلار رو بزنید به حسابش که بتونید ازش کریپتوکارنسی بخرید یه هم اونجا باید بهش بدی یه چیزی هم اون صادر کننده اصلی کم میکنه یه درصدی و بعد که تازه کریپتو میشه وقتی کریپتو هم میخواد ترانسفر کنه به کیف پول شما یه چیز هم اونجا باید پردخشی. خب این کلی هزینه تا اینجا شما چند درصد تفاوت بین قیمتی که میتونید با ریال به راحتی بخرید با در مقایسه با این با این روش های که خدمتون گفتم برخورد میکنید که خب شاید به صرفه نباشه یه همچین کاری بر خاطر پس خرید با ریال یه مقداری این هزینهاتتون کمتر میکنه ولی بعضی وقتا این هزینه بیشتر میشه دقیقا کی زمانی که، ببینید این مارکتی که تو ایران داره فعالیت میکنه بازارش بازار خیلی بزرگی که نیست بازار بین الملی هم که نیست پس محدوده یعنی کسایی که دارن تو ایران این بیت کوین یا آلت کوین که دارن و بین همدیگه رعد و بدل میکنن وقتی که بازار سعودی میشه یا نزولی میشه میزان خرید افزایش بدمره خصا تو نزولی که همه میگن قیمتش شما پایین بخرید اونی که داره تو ایران نمیفروشه شما میره توی صرافی توی بروکرری، می‌بینی که اصلا عرض کننده وجود نداره و این شما رو دوچار مشکل میکنه تو تهیه این عرض نظرتون یا اینکه اگر هم وجود داره اختلاف قیمت زیادی با بازارهای بینومللی بینش هست که خب شاید شما تمام اون حزینهایی که رو وچه رو استیبل کن اگه پرداخت بکنید بازم قیمت پایین‌تریه و اینکه که هم میخرید. اینا تفاوت‌های این بازار است و بسته به شرایط بازار و شرایط و توانایی معاملگران شما یک کدوم این روش‌ها رو شما باید یک یا چند از این ها رو من توصیه می‌کنم که حتما تمرین کنید آماده باشید برایش که بتونید بینش راحت سویش کنید بعضا هم عدم وجود همه ارز این سرافیه که وجود داره یه تعدادی ارز محدود داره در صورتی که ما در اولین ویدیویی که توی کانالمون گذاشتیم برای شما تأکید کردیم که یه چیز بالغ بر به تاریخ تهیه اون ویدیو بالغ بر 6000 کریپتو کارنسی توی دنیا وجود داره. درست شنیدید 6000 که هر روز هم که بهش مراجعه کنید تعدادش بیشتر میشه. خب یه سری فرصت ها توی آی او هست که هیچ کدوم از این صرافی‌ها و بروکرها به ما ارائه نمیکنن خب این کار سخت میکنه برای کسی که میخواد حرفه ای تر کار کنه پس یکی از محدودیت های این صرافی داخلی همین چیزه بعضی ادم کمبود موجودی ارزهای شناخته شما مثلا میخواین از یه دونه بروکر یه تعداد قابل توجهی مثلا اتریوم ریپل یا هر ارز ای مد نظرتونه انتخاب بکنید بخرید برای بلند مدت نگهداری کن اما میدید همه اون چیزی که شما میخاینو به راحتی نمیتونید از بین اینا تامین کنید. البته خب این یعنی مقیاس های بالاته که خب این هم جزه محدودیت های این بروکرهایی که در داخل ایران فعال هستن در نظر گرفته میشه. همونطور که توضیح دادم یه روش دیگه هم وجود داره خرید رمزارز زرز با دلاره که این یا با دیت کارت انجام میشه یا با کارت نقدی البته گیفت کارت و کارت های شبیه این مثل کردیت کارت هم توی این موضوع بهش پرداخته میشه بحث احراز حووییت ها سراسر دنیا دارن روشش هم اینجوریه که حالا طرف هایی جلوی جلی دوربین و کارت و مشخصات مثلا پاسپورتیش و یه دستنویسی هم جلی دوربین عکس میره اکس میگیرم به اون روش و سبک شما رو احراز هویت میکنن. بعضا این بروکرای اکشینج ها یه سری طب... اه... یه سری محدودیت هایی دارن برای کشورهایی که تحریم شدن یا ملیت های خاصی رو بهشون سرویس نمیدن به هر دلیلی و خب این یکی از محدودیت های خرید فارق از همه اون افزایش حزینه های سربار توی این هست یکی از محدودیت ها همین بحث تحریم هست و یه مقدارم بحث های هایی که خود کردیت كر... کارت روی خریده کریپتوکارنسیا ایجاد کردن بعضا سرویس نمیدن به این بروکر یا این اکسچینج بشون بهشون باشون قرارداد نمیبندن به هر دلیلی که بینیشون هست و عملا اینو کار این کار خیلی سختتر کرده پس اونی هم که بیرون از ایران داره معامله میکنه یه سری محدده اینجوری داره که این دوتا هر کدوم باعث میشه که مردم ترقیب بشن به اینکه از استیبل کوین یا روش های مشابه به اون مثلا همون وچر استفاده کنم کوین کوینو که یه ویدیو جداگانم برای اون تحییه کردیم پیشنهاد میکنم حتما ملاحظه کنید این بالا براتون کارد میکنم همونطور که گفتم عدد یه عدد ثابتیه و کل دوره اون اه اه زمانی که به وجود اومدن تا زمانی که از بین خواهند رفت یه عدد ثابته یعنی شما نگران نوسانات اون نیست نوسان خیلی جزئی داره مثلا یو اس دی تی که دلار تتر شناخته میشه و یکی از قوی ترین رسیبل های بازار هست مثلا میشه 99 صدم یک دلار یه موقع میشه یک مامای صف یک صدم دلار یه همچین مثلا تو مایی یک صدم داره نوسان میکنه با کارت شتابی راحت میتونید از داخل ایران بخرید یکی از های انتقال پول هم هست از اینکه کسی نمیخواد بره تو کریپتو فقط میخواد پولشو منتقل کنه به جای دیگه یا از جای دیگه ای خدمات دریافت کنه خدمات رای کنه و اینکه پول دریافت کنه از این روش استفاده میکنن و اما خب یه روش شناخته شده بین کاربران ایرانی برای تبدیل رمز ارز ارز دیجیتال هست سرمایه‌گذاری بلند مدت مثلا برای کسی که به فرض رو خریده هزار تومن مثلا بعد میاد معرضه۱ هزار تو میرسه اونجا میفروشه آره یه مثلا سرمایه گذاری بلند مدتی انگار کسی مثلا بره فیزیک این کارو بخره. اما اصلا ذات استیبل کوین ها همونطور که از اسمپش مشخصه اصلا برای نوسانگیری نیست برای معاملات کوتاه نیست برای اینکه شما مثلا بیت کوین خریدی 4000 هزار دلار رسیده ه هزار دلار فکر می‌کنی بالاتر هم نمیره مطابق تحلیلی کردی. همونجا میفروشیش تبدیلش میکنی این حف... یه دونه واحدش شما مثلا تبدیل میکنی به هفت هزار تا استیبیل کنی یو اسدی تی دیگه اهمیده مثلا بیت میاد پایینتر دوباره میخری این فقط به شما کمک میکنه که پولتون رو بتونید حفظ بکنید توی این نوسانات ازش... ن... قیمت بتونید ازش استفاده کنید این مارجینی بتونید برای خودتون در نظر بگیرید و در نهایت هم اینکه این پوله باید در یه سری کیف پول نگهداری بشه که اکثر کیف پول تتر رو پوشش میدهد حتی اونایی که نانو لجر نانو اس دارن کیف پول سخت افزاری دارن از این میتونن توی اون کیف پول استفاده کنن نگهداری میشه یه گس یعنی یه حزینه خیلی کمی بابت نگهداری اونا از شما دریافت میکنه بحث بعدی بحث و بحث آخر اون بحث خرید رمزارزها از طریق ووچرها هست با کارت شادهاپی شما راحت میتونید این های مثل پرفیکت مانی و ویب مانی رو خریداری بکنید حتی اینا وبسایتی دارن که کیف پولی در اختیارتون میذارن کیف پول این کوین ها رو در خودش نگه میداره یه درصد خیلی کمی هم بهره بابتش برداخت میشه و یه روشیه که ما اینو توی ویدیوی جداگانه خیلی مفصل این دوتا رو با هم مقایسه می دو تا از این ووچر معروف پرفکت مانی و وب مانی رو با هم بررسی کردیم توصیح میکنم ببینید این بالا براتون کاردش میکن. تو این وچرها رو میتونید ببرید توی اکسچنج های بسیار زیادی در دنیا وجود داره که بهتون آموزش میدیم توی ویدیوی جداگانه ای که چی جوری میتونید اینا رو تبدیل کنید مثلا به بیت کوین، اتریوم ریپل بیتکش و داچ کوین و بقیه کوین های مرتبط چه بااهدش با استیبل کوین ها تو اینه که تو کو ارزشش عدد یکسانی با یه درصدی بالا پایین تفاوت این دیگه اصلا یه ووچره فقط انگار شما دارین دلاره رو میزنین فقط در قالب کپونی که البته بابتش کارمز پرداخت میکنه لیست بروکر های معتبر و براتون توی اون ویدیو که گفتم توضیح دادیم از بینشون میتونین ارزون ترین جایی که بهتون میفروششه و اون بروکرری که با... یا اکسچنجی که داره بالاترین رقم ازتون خرید میکنه هم پیدا بکنید و نحوه نگهداری وچر ها هم همونطور که اشاره کردم در داخل هم میتونه اون کد رو شما در داخل ایمیلتون نگه دارید بدون اینکه مثلا واریز کنید به حسابتون توی وبسایت پرفکت مانی و وب مانی یا اینکه میتونید همونطوری که گفتم این کد رو نگه دارید وارد هر کدومن این اکسچنج که خدمتتون توضیحات دادم بشید به راحتی میتونید اون کد رو بزنید اون یک کپون یک سریاله اینا وب پیسی به هم واسلان ای پی آی بنشون رد ودل شده اون کد رو میخونه تایید میکنه و راحتی میتونید به راحتی میتونید تبدیلش کنید به کریپتوکارنسی کارنسی مد نظرتون البته در نظر داشته باشی ما در حوزه تایه وچر در ایران هیچ توصیه‌ای یا اصلا چیزی نداره شما خیلی راحت میتونید برید گوگلش بکنید یه دونه از این اکسچنجا رو پیدا کنید ریالتون رو بزنید بعد قبلش همه این بحثای جز تی کرده باشین خیالتون راحت بشه که پولتون رو بالا نکشن امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین شما با لایک کردن این ویدیو اشتراکش با سایر دوستاتون و انتشارش در شبکه اجتماعی از ما حمایت میکنید این پایین دو تا ویدیو مرتبط با بحث کریپتوکارنسی رو بهتون معرفی کردیم به این ویدیو علاقمند هستین توصیه میکنم حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگولار هم فشار بدید تا به لحظه از آخرین اخباری که ما به اشتراک میذاریم مطلع بشیم ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار